אני רוצה לדבר איתכם כמה מילים על הביטוחים השונים שכמעט כל אחד מאיתנו משלם עליהם מאות שקלים בכל חודש. קיים נתון מדהים שמרבית הישראלים לא מכירים. עשרות מיליארדים מכספי הציבור הולכים לפח על תשלומי ביטוח מיותרים לחלוטין. התופעה הגומה הזאת מתרחשת משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא שמרביתנו לא משווים כמו שצריך בין אפיקי הביטוח השונים, וסומכים קצת יותר מדי על המילה של סוכן הביטוח שלנו. הסיבה השנייה מרתיחה עוד יותר, והיא נובעת מתופעה שנקראת כפל ביטוחים, ובקיצור משלמים סטם. ואם אתם כבר תורכים ועושים סדר בתמגיל הביטוחים שלכם ושל משפחתכם, חשוב להדגיש שגם הכיסוי הביטוחי שלכם חשוב לא פחות ואפילו אף יותר מהמחיר שאתם משלמים. בדיקה מהירה תוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים בכל שנה. אתם מוזמנים למלא את הפרטים שלכם ולמקש ללא עלות בחינה של תמהיל הביטוחים שלכם. במידה ואתם משלמים ביוקר, תקבלו הצעה שתעזור לכם לשנות את המצב בקלות ובמהירות. בהצלחה!